&gt;&gt; يا حسيني من من يا حسيني الآن حسيني يا حسيني يا حسيني يا حسيني جديد حسيني يا حسيني لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل